آخری بات ہے کہ ایک حکایت ملتی ہے حضرت بایزید عزید بستانی اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ ہیں ان کے بڑے واقعات ہیں لیکن یہ واقعہ جو ہے نا حضرت ہمیں جھنجوڑتا ہے حضرت بایزید عزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو اٹھ کے نا اپنے صحن میں عبادت کیا کرتے تھے نوافل پڑھنا تہجد پڑھنا درود وقت پاک پڑھنا وظائف وغیرہ کرنا تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے صحن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ساتھ والے گھر سے نہ بچے کے رونے کی آواز آئی اور مسلسل لاتی رہی رات کا وقت تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اب جا کے پوچھوں تو آپ فرماتے ہیں کہ صبح جب ہوئی گہما گہمی ہوئی لوگ جب وہ اٹھے تھوڑی روشنی ہوئی تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے نہ ایک باپردہ خاتون آئی انہوں نے پوچھا جی جناب کیا کام ہے حضرت بھائی عظیم گستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ ساری رات بچہ روتا رہا ہے وجہ کیا تھی کیا میں پوچھ سکتا ہوں تو وہ مائی صاحبہ جو تھی وہ کہنے لگے المختصر کہ اس کا باپ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا بیٹا پیدا ہوا جتنا پیسے دے کے گئے تھے سارے ختم ہو گئے اب حالت یہ آن پہنچی گیا کہ میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جب میں بھوکی ہوں تو چھاتی پہ دودھ بھی نہیں ہوتا رہا جس وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا لیکن رات حالت یہ تھی کہ بھوک تو تھی فاقا تو تھا لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا بچہ بھوک سے بھی روتا رہا بچہ اندھیرے کی وجہ سے بھی روتا رہا تو بائے عزید دل میں کہنے لگے کہ آپ بائے تیری نماز کس کام کی ہے ساتھ بچہ بھوک سے روتا رہا اور تو نماز پڑھتا رہا رب تعلیٰ پوچھ لے کہ ہاں بتا تیری نماز مجھے نہیں چاہیے ذرا بتا تیرے ساتھ والا کس طرح تھا وہ ساری رات بچہ روتا رہا اور تو نماز میں مشغول رہا تو حضرت بائے عزیز مستمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آ فرماتے کہ میں فوراً پلٹا بازار سے سودا سلف لیا اور جا کر اس مائی صاحبہ کو دیا اور عرض کیا جب تک اس کا والد نہیں آتا کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہونا تو آپ نے مجھے بتانا ہے میں خود خیریت دریافت کرتا رہوں گا آپ نے بھی مجھے بتانا ہے تو المختصر کہ اس کا شوہر گھر آ گیا اس کو پتہ تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو اس نے آتے کہ یہ پوچھا کہ میرے جانے کے بعد گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تو وہ مائی صاحبہ جو تھی وہ کہنے لگی پریشانی کوئی نہیں ہوئی لیکن ایک دن بہت پریشان ہوئی میں اس نے بتا دیا کہ فاقے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں تھا تیل بالکل نہیں تھا اندھیرا تھا ایک رات بچہ پوری رات روتا رہا لیکن صبح ہوئی تو ساتھ با عزید ہیں جو مسلمان ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوچھا میں نے سارا کچھ بتا دیا تو انہوں نے سودا سلب لے آ کے مجھے دیا اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوئی وہ میرا حال خود پوچھتے رہے تو وہ جو مجوسی تھا وہ جو آگ پرست تھا اس نے کہا باقی کام بعد میں پہلے میں جا کے اس کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں تو وہ اپنے گھر سے نکلا دروازہ کھٹکھٹ کھٹ آیا حضرت بائے ازید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے دروازہ کھولا تو وہ مجوسی کہنے لگا جی آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا خیال رکھا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں میرا شکریہ قبول فرمائیے تو وہاں پر وہ چوڑے نہیں ہو گئے کہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہوئے آپ نے آگے سے کہا کہ شکریہ سائیڈ پہ رکھ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ ایک رات تیرا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہا اور میں نماز میں مشغول تھا کیا تو نے مجھے وہ رات معاف کی ہے کہ نہیں کہنا کہ حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور آپ معافی مانگ رہے ہیں تو بائے عزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ شکریہ سائیڈ پہ رکھ پہلے یہ بتا کہ تو نے مجھے معاف کیا کہ نہیں تو نے میری وہ پوری رات جو میں نماز پڑھتا رہا تیرا بچہ روتا رہا حق تھا مجھ پہ تو ت نے معاف کیا کہ نہیں کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے انہوں نے اپنے بڑوں سے اور انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا کہ ہم سائیوں کے حقوق کیا ہیں تو پھر وہ جو مجوسی تھا المختصر وہ کہنے لگا حضرت پھر معافی بھی سائیڈ پہ رکھے اگر آپ میرا شکریہ قبول نہیں نہ فرما رہے تو آپ معافی بھی سائڈ پہ رکھیں اور مجھے کلمہ پڑھا کے دین حق میں شامل کر لیں کہ اتنا پیارا دین ہے کہ اپنے تو کیا غیروں پر اتنا شفقت ہو رہی ہے حضرت یار بزرگوں نے اس طرح دین پھیلایا ہم بزرگوں کو اٹھا کے پڑھیں مطالعہ کریں دیکھیں کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزار گئے وہ تو غیروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا میٹھا دین ہے اور ہم ابھی تک محروم ہیں ہمیں اس میں شامل فرما دیجیے اور آج کا مسلمان و حضرت جس کو دیکھ کر اپنا تو کیا بیگانہ کے کہ ربا اے کو بچا کے رکھے ہاں جی اس طرح کے اخلاق ہے ہمارے معاف کرنا نہیں سیکھا اخلاق زور پاکڑی ہے صلاح و السلام کو اس پہ یہ کب ہم سیکھیں گے اور کب اس کو ہم اپنی زندگی کے اوپر چلائیں گے بھائی پیار محبت عقیدت اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ مل کے چلیں اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ ساتھ والے کا بھی خیال رکھیں یہ ہے حضور کا اخلاق اور یہ تھا مسلمانوں کا وطیرہ اور یہ تھے مسلمان جن کو دیکھ کے غیر مسلم بھی متأثر ہو جایا کرتے تھے حضرت کوشش فرمائیں کہ اپنے ساتھ والوں کا خیال کریں معاف کرنا سیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر بھی جاتا ہے تو رب پہ چھوڑ دیں معاف کر دیں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے رب تالاب کو عجر عطا فرمائے گا خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی بیان ہوا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیقہ تعاف فرمائیں